صمود هيك صوص كرب جملها دائره على كل مسار لونها زاهي لونها زاهي ما جوهره حادقه ونقيه راك صدق كل من ترك اللي دخلها ريش لي ضايق واللي تربناها بغياب والو وعطاية المصدر خلاه من من